Hlavním důvodem, proč jsem se oblíbil magnetický systém uchycení filtru, je ten, že když potřebujete pracovat s ND-čkama, s ND-filtrama, o vzlášť hodně silnýma, když se podíváme na to sluníčko, které tady dneska máme a já budu chtít trošku pracovat s tou hladinou vody, která se čeří větrem a budu chtít vyžehlit, abych měl krásný zrcadlo, tak bez silného ND-filtru to budu dělat dost těžko. A největší nevýhoda se ND filtruje je, že jakmile ten filtr nadáte, špatně zaostříte, na scénu prakticky nevidíte, nemůžete tvořit kompozici a musíte stále šroubovat. A zvlášť když máte trošku horší podmínky, trošku zimu nebo cokoliv podobného, tak se vám snadno stane, že to vám vykouzne z ruky. Z toho důvodu já jsem si oblíbil ten magnetický systém, jelikož potom mám na foťáku našroubovanou. Magnetickou redukci a Dokonce jsem si k ní pořídil i magnetickou krytku kterou stačí jenom na magneticky nacvaknout a velice snadno sundat a nandat. Tak krytka drží tak akorát V některých případech bych řekl, že drží líp než ty klasické krytky, které známe Tak, další z toho výhod magnetických filtrů je že já prakticky celou kompozici stavím bez toho, že bych měl nasazený filtr a v okamžiku, kdy ten filtr potřebuju, tak ten filtr jednoduše jenom nacvaknu a mám filtr připravený k focení. Jo, nepotřebuji nic, navíc. Kdo jste ještě na ND filtry nefotili, mám tady pro vás několik zajímavých a do začátku. Určitě v první fázi si vypněte jakoukoliv automatiku na ISO, není tady potřeba, nastavte si pevný ISO. Nyní se podíváme detailněji na to nastavení. V první fázi si nastavím prv tu clony na ačko. Nastavím si clonu 11, která mi vyhovuje pro dostatečnou hloubku ostrosti a v první fázi mám objektiv nastavený na automatické ostření. V tenhle okamžik už mám připravenou kompozici tak, jak by se mi líbila jednoduše vystřím nímáčku a vyštvrtím první snímek. V tenhle okamžik vypínám automatický ostření a nechávám manuální tak, aby mi zůstal zamčený v tom ideálním zaostření jako při tom snímku bez ND e, jelikož když budete používat o, hodně malá ND, třeba jako já tak s přesně prakticky není vidět a ne každý foták přes umí správně a dobře zaostřit Přepínám se do náhledu snímku tady si ideálně nastavím hodnoty, abych viděl, že čas je na lomeno 125 a tenhle ten čas potřebuji nastavit K2000 a nebo se můžu podívat do aplikace v aplikaci zjistím, že ten čas by se měl podívat někde okolo 16 vteřin tady se přepnu na manuální nastavení expozice a vidím, čas je nastaven na 10 vteřin, takže kolečkem ho poladím. no a v tenhle kam už pouze zmáčku spoušť a čekám až se mi snímek Nasnímá. Tak případně můžu snímek rovnou zkontrolovat ve fotáku.